Já rád piju, ráda piju hlavně pivo, protože jsme nejlepší v pivu. A víno v létě, v létě teda hlavně víno, už teda teďkonc na výmku? A jak červený, tak bílý. No pivo, já jsem pivař teda. I když jsem z vinařské oblasti, ale... Piju pivo. A piješ takový víno? Piju víno, ano, samozřejmě. Červené, přešel jsem na červené. Nedávno. Vodu. Nejraději piju vodu, protože sice Coca Cola má spoustu cukru a po Coca Cola jsem schopen jako tak nějak jako nabudit sebe a fungovat, ale je to tak sladké pití, že ten efekt je i tak krátkodobý, že mi to úplně nestojí.